Ahoj, hey, vítám vás u měho A dneska to bude let's play. Pátek, dnes to je to můj první let's play. A já to obkecávat a mi dám rovno na to. Dneska to bude první a druhá challenge. Takže já si sem zapnuš challenge. Vidíte, tady k ta challenge a tady k ta challenge. OK, a já to obkecávat a mi dám na to. Máme si vzít part 3 part 5 Jasona takže určitě toho mám. Můžu si dát change skin, ale mě by líbí vyslý, ten. dám ten accept a můžeme se na to vrhnout. OK, takže my jsme tady už. To prostě žika. Okay. A, a a Jo, a teda tady to. To, to červeného. Mám mám tu červenou tu. Mám, když bude prostě jako na záchodě zabít a tady to mám přiskřipnout pod autem OK Kde? What the fuck? Aha Ne tady, já se, já se aktivuju stalk Okay. E, jo, trochu ti to svítí. <coughs> o. Oh. ok. okay. A teď jdem tak toho typka to autem. on tam něco opravuje. A ještě vím, že je tady challenge. Nebo prostě, že ho máme, myslím, že jako rozbit, jako přiskřipnoutou kapotou mu hlavu. A tam toho máme, když bude na cigáru, tak ho máme prostě zabít. Ok, už jde po to. Já se aktivuju zase stolk. Nechtěl bych, když Nech jsem na diváne. OK. A to šlo. Já jsem na oba dva zabal vlastně. A, a mám získat tři labky, ukaž? Mám tři labky, takže je to v pohodě. A teď jdeme udělat ještě ten tajný challenge, nebo t, uh, jestli chcete, tak si to hru taky kupte, je to fakt mega dobrá hra a my dám na další challenge. Uh, tady si dám uh, Jasona, počkat, tady si dám Jasona tady toho. A jdem se na to. Oh, did you just hear that? It sounded like screaming. Probably someone getting bonked upstairs, man. How come you don't get loud when we get it on? Well, you're just gonna have to keep trying, babe. No! Holy shit! What's going on? What are you doing? Just testing it out, honey. Well, cut it out. Harsh in my eye, babe. A doll and go check the views, Like me. Nyní tady ještěný elektříčník. Jde nejlepší, který. OK. Find them Jason. Počkat, já si se, půjdu sem schovat. OK, takže počkat. Myče máme zhodit do generátoru, co žádám, že je tady ten, který teďka jde. Tam tu holku, nevím jak se jmenuje, tak tu máme uvařit prostě hlavu v. V. Vy víte v čem. A. A ty další dva, jedno mám dát jako uvařit v krbu. A tam tu mám chytit chy, chy do trapky a potom ji mám zabít. OK. O. OK. Nechtěl oh. bych. Okej, okay, tady to má. A teďko, jo, tam je, takže já půjdu tady, tady. Tebo si stol, než tam půjdu. Co je stol k čtyřka a čtyřka je tady. OK, si na mě neuslyší. Neuslyší mě. Yes. OK. Další šiš kebab. okej okay. A ještě bude třetí šíš kebab. Který bude tady v tom krbu. OK. Už přicházejí toho. To uh, prostě ty dva poslední. OK. A já si počkám na myče, ta Prostě na toho typka, který si sem půjde ohřát. Okay, takže já si počkám, než přijdou. Já bych neměla si tě přebyt zvuky, že? OK. Ještě, ještě, nevidím. Okay, takže si tady chvíli počkáme. Ještě nedou. O! Už jsem je viděl tam. Už jsem je tam viděl. Ok. Jo. Už je vidím. Doufám, že mě neviděj. Protože já mám Xbox a na Xboxu mám jako taky pátek. A... Už jsem se lekl a on, já jsem tady stál a oni, on si mě všiml, jak se šel ořád. OK. Tak aktiv, připravím si četlarku. Všem se chytí, tady chytím, jo. OK. Oho. OK. A teď ta zbývá teda na trapku. Okay, Rkem Erkem se položí trapka, dobrý. To, to, to je důležitý vědět. Až bude vevnitř, tak podobně si myslím všimnout. Až až tát, až to bude svítit, takže Co je tohle? Jo, už je, už je vevnitř ČR -ko. A Tak na snad já teď jsem neviděl kam se to pozdávala a snad to na se lekla, myslím. Jo, už se lekla. Jo, jes. Chytla se. To ji nějak prostě zabiju. OK. OK, takže to máme? všechny tři lepky. Ukáž? Yes. Všechny tři lepky. A je to ubkycavat a my se jdeme na. kouknout na ten tajný challenge. To ne tajný, ale. Uh, na tu, na tajto. Takže jdeme na to. Jak tady okay, to způsoběží? Můžete bylo man. Man, se Mám zase no? tu, Pojedu sem. jsem sem, kde bych mohl, jo tady. Tak můžu šimírovat. Zdeňuji za to XP aspoň. Jo to je, aby mě ten červený neviděl zase. Čer, ten černoch. Yes. A tady to udělám asi jak minulá. <těk> můžu to udělat ještě? Ne, nemůžu, to je, a ah, to je jedno. OK, mám to. To mám... To mám a XPčka mám. XP bohužel nemám. Ale mám, měl jsem já i minulé, takže... To je v pohodě. OK, takže lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a já s váma ločeba zatím. Čus.